بقول لك يا نجم بعد اذنك. خرمان بقى لي ثلاث ايام. ما حد بيبيع بنجو. انت عايز تروح فين؟ ده طبيبي بس انا. معلش والله معلش انا اسف. مكان ولا ايه؟ خليه معاك بس كده عشان مش عارف اربطه في الشجره. ما تقلقش ما تقلقش هو بس دماغه دماغ طفلة. خلاص هنروح لماما خلاص بقى لا ما بيتاكلش. ده بقى فار. معلش معلش هو ايه اللي خلاص يجي معاك بغلط على الحلال من ديني بحلك. تتوعه والله خلاص والله. أوه أوه. خد خد خد. اعمل يا جدع اشتراك وخد قلبي برضاك. فيديو جديد كل تلات وسبت وخميس. الساعة كام بقى بص الحتة دي؟ الساعة 9. قبل ما تتفرج على الفيديو يا جدع صلي على النبي عشان انت تاخد حسنات واحنا ناخد حسنات اقول لك على حاجه ماشيه بالحب الحب ده اسلوب حياه ماشي الدنيا كلها والله نجم وفكره فيديو النهارده زي ما انتم شايفينها في العنوان ومن غير ما نبغي كتير يلا بينا نخش فين بقى في التقيل ولا يا حماده خد كده خد خد خد بانجو بجد اي يا جماعه صاحبي معلش اي ماله في معلش بس انا ضبيب لا الف سلامه عليك ايه طيب طيب اهدى طيب عايز عايز انت عايز تروح فين لا طبيبي بس انا طيب معلش ما... والله معلش انا اسف هوديك مكان ولا ايه؟ هو انت بني ادم؟ ما طيب انت شايفني تعال بس كده عشان العربية بس يا ابني اهدى يا ابني ثانية ماشي عايز تروح مكان طيب انت التو... متخلف يا ابني؟ انت واقفني ليه؟ يا ابني انا فو... انا في وشي انا قدامك اهو انا قدامك ايوه انت ده ولا ده بقى؟ تطلب حكاية في أي وقت في أي وقت تطلب حكاية ايوه ليه؟ يلا امشي بقى انت راجل عليا يعني عشان راجل عم. عليك هكسر لك وشك والله سؤال هتعرف؟ اه هعرف طب يلا امشي عشان ما ازعلكش اخوك من امبابه يا راح. عم امبابه على نفسك انت منين بلا امبابه بلا امبابه انا والله ما انا وسخ خالتي كان بيبيع جاز مش ربنا اسكت ايوه بيبيع جاز كان بيلف في مدينة نصر كلها بالجاز بالجاز؟ اه فعايز اقول لك انت واحد يعني معلش معاك واحد واجهة البلد بتاع جهاز واجهة البلد وصاحبي اللي هيعدي كمان شوية بيبيع قص في المترو أمال لو كمان شوية هيعدي من هنا لو بيبيع بنزين كنت عملت فينا ايه؟ يلا امشي اه ما خلاص بقى عشان خاطر ما اخليش وشك ده ما يصلحش لحاجة تاني مشيله يا عم خلاص بقى يا يلا امشي بقى ما تيجي معاك بغلط هو ايه اللي خلاص تيجي معاك بغلط على الحلال من فين <تصفيق> وحلك <يا تصفيق> طب وحت رياضي انت بتتكلم كده بقالك يا ابو واحد. حد خلاص الله. والله العظيم خلاص والله ايه ده يا عم يا عم واحد الله فهمك حاجه انت هتهب منك ولا ايه من عم ما من يعني. يا عم وفيها اما تهب يعني من مدينه نصر يا انت فين مالك يا الله يهديك انا مش عايز امدد عليك اتكل على الله بقى اتكل على الله شوف انت رايح فين امشي بنصوا مقلب يابا بقى اعلى بيا يا عم انت خليته فاهم امشي يا اتكل على الله والله بنصور مكتب واحد الله افهمك حاجه افهمك حاجه تعالى تعالى بس خد خد خد دي الكاميرا الخفيه واحنا بنهزر معاك اساسا عايزك تزعل عايزك تزعل والله العظيم عادي يابا يعني انت مش زعلان يعني الموافق اللي حصل ده يتزعل ولا فيها مشكله الاول عادي يابا زيي بقول لك يا نجم بعد اذنك صاحبي بعد اذنك ازيك يا صاحبي انت منين؟ عامل ايه؟ انت منين؟ من هنا من هنا للمنطقه طب لك يا حق امك ما تعرفش حد بيبيع بانجو يا <تصفح> من انت بتقول والله العظيم <العزيزيزي تصفح> نفسي افاني على ورقه بانجو كده عايز اشرب سجاره خرمان بالي ثلاث ايام تمرين انا من اي حته انت عايزها انا بتشقلب كده بص بروح بلاد وبلف وبروح واجي يعني بس <صارح> على النعمه انا نسمع البانجو السويسي حاجه نار عندكهم كده بص انا هخرمان على يا عم ايه ده بتكلمني كده ليه اهدى بس على حالك في ايه يا, يا عم عيب التكبير مستورها الله استراح خرمان والله يا ابن التكبير بقالي 3 ايام خرمان والواد خالد قال لي في بانجو وسويشي بيطلع فوق انت منين من هنا بيطلع فوق والله انت منين بس من هنا منين انا من الشرقية منين مش شرقيه من الزقازيق منين من الزقازيق من جنب البنزينه طب مين اللي جابك هنا ما انا جاي بقول لك اجيب بانجو اللي جابك هنا بقى جاي اجيب بانجو يا صاحبي طب يا عم انت بتحطيطك على كتفي ليه؟ يا عم ورب الكعبه خرمان يا عم انت شكلك كده راجل بتخضر. انا شكلي راجل بخضر. اه انت شكلك كده بتشرب بانجو وانا بصراحه حاسس بقى يا عم ليه الغلط يا عم ليه الغلط؟ انت بتعرفني؟ يا عم من غير لما اعرفك الناس لبعض بعديك. يا عم انت تعرفني؟ ما اعرفكش يا عم وانا مش عايز اعرف حد بس طيب انا عايز. طب شوف بقى يا عم انت رايح فين يلا، شوف انت رايح فين يلا اما بابا بقول لك خرمان على الاعمد الله يسترها معاك يا عم شوف انت راح فين <تصفيق> والله العظيم اصعب انا خرمان على سكرتي. <تصفيق> والله لك انا بقالي اسبوع ما عملتش دماغي وضوح ده بس كده اقول خلي كان بيديني الجوبات عادي رصه بص, بص انت, كبير. انت كبير عمل اللي انت بتعمله ده العظيم خرما. يا صاحبي الله يستر، انت شكلك أصلاً راجل برشامة كده يا عم انت بتقوله دوت يا عم والله شكلك مستبح فصبحنا يا عم بالله عليك بالله عليك، أقسم بالله هيقل منك، هيقل منك والله والله العظيم يا صاحبي ما حد والله هيقل منك يا عم كمان بس وربنا بص مستفز يا لا وربنا يا لأ مستفز هيقل منك أقسم بالله هيقل منك وعهد الله ربنا خربان والله هيقل منك طب يلا امشي بقى امشي يا عم يا عم يا بالله عليك يا عم أقسم بالله ما فيك حاجة ما فيكش حاجة والله يا صاحبي والله استرها معاك انا وربنا موقف... انت ما فيك حاجة انا موقفك عشان تساعدني انا راجل خرمان انا راجل يا عم انت بتقعد على وشي ليه؟ بتقعد على وشي ليه يا أنا عم؟ انا كنت بت... بدراجي بس خفيت بعمل حاجات لا ارادية مش بإيدي وربنا طب بالله عليك بقى بص اختفي بقى من دي ومن وشي اختفي يلا اختفي يا عم يلا اختفي امشي يا عم اختفي بقى دلوقتي دلوقتي الله الدماني. الدماني. والله دلوقتي. دلوقتي. دلوقتي. طب طب دلوقتي. سنة واحد. والله والله اقول لك اقسم بالله طب ثانية واحدة والله لازم هقول انا بصور الكاميرا حفية. والله صح بص مقلب والله لازم على اليوتيوب والله ده مقلب على اليوتيوب يعني ما فيش حد طبيعي يوقف واحد ويقول له بانجو مش عارف ايه والله العظيم انو يا مقلب فين عليتيوب. بس الفيديو بس ولا فين الكاميرا ولا بس ونه. الكاميرا هناك اهي ما جيتش لي يا ابني ده كان هيفعصني دلوقتي حد بيبيع بانجو بانجو سويس يعني موافق بس اللي حصل ده الزعق موافق يابا محمود نادي يابا احلى <تصفيق> مسا يا حبيبي حبيبي حبيبي, يلا. حبيبي يا نيكي السلام عليكم السلام عليكم معلش خش عليا معلش بس صوت طفل بس شويه ها إيه؟ اه عندك بفلتي ها إيه؟ ما تقلقش ما تقلقش هو بس دماغه دماغ ودماغ طفل بس يا حبيبي يا حبيبي بس يا خلاص هنروح لماما خلاص بقى لانه بتاكلش ده بقى فار بص, بص حضرتك طب بص انا هشتري منك بسرعه بس عشان بس ما يقلبش الدنيا. إيه انا كنت قاعد في الكويت. هناك في برفنات مش عارف هتكون موجوده هنا. ماشي بس مش عارف. عندك كل حاجه واحدة الله، واحدة بس الله. اقعد يا حماده، اقعد. اقعد يا حماده. عندك عندك بافانات كل حاجه، انا كنت قاعد في الكويت وفي حاجات معينه انا واخد عليها هناك. ماشي يا قلبي. طب شمم لي كده البافانات اللي عندك. يا يا عم واحد الله يا عم يا عم واحد الله ت... انت هتعمل دماغ بدماغه طفل ايه, بدماغه. يا, عم إيه. يا عم انت هتعمل دماغ بدماغه طب واحد الله يا عم واحد الله تعمل دماغ بدماغي وادي الصراخ يا عم بس خلاص بص بص يا عم عيل صغير عيل صغير انت عمرو رخم صحيح يا عم انت تعمل دماغ بدماغي ولا يا عمي ناقصه خلاص خلاص مش عارفه مش هيسكت ده هيعيط ساعه معلش يا ولدي بس ريحه الخنفره عايز لعبه عايز لعبه خلاص بقى خلاص بقى هجيب لك لعبه واحنا ماشيين عايز لعبه اقعد هنا عايز لعبه عايز رخم سيبها اللي عايزه خله خلفه وسع يا عم هو بقى بقى ايه ده الكرسي اتحرك يا عم يا عم بالله هو يلا يا عم معلش دعايت صغير يا عم بس يا عم يا الصابون صابونه صابونه ما تاكلش الصابون يا حماده واكل صابونتين الاسبوع ده كيكه واكل صابونتين كيكه ايه يا عم بوضه يا عم في ايه يا عم ما ليش حقك عليا تاكل الصابون كده؟ ما عم ما تركعهاش بوظها مع نفسك. خلاص طب واحد الله. معلش. ريحة الخنفري عايز خنفري. عايز خنفري. خنفري ايه يا عم؟ تعالى يا حماد خليك في ايدي، تعالى خليك في ايدي. انا واقف بعيد اهو، خلاص. امشي؟ لا استنى هنجيب بس الخنفري. عندك خنفري؟ خنفري ايه يا عم؟ برفان خنفري. طب عندك ابو الفاس بص ده تروح لايف الصيدليه مش عندي مش انت عندك با... ده ما بيتاكلش ده ده ده لا ده مسك يا ابني سيب ثانيه بس ثانيه هدوءهولي عشان تاكل افتح واجب لا م... مسك آه. لا شمه طب كله كله يمكن يتسمم اخلص منك من. يا, يا عم خلاص يا عم انت شكلها جاي معاك بغلط خلاص بغلص. خلاص بغلص. بغلص. بغلص. خلاص ما تزعلش واحد واحد الله واحد انت عارف اللي بيجي عليه ده اللي بيجي عليه بقول لك لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت يعني مش كفايه انت خليته قاعد يعيط لو سمحت الواد بيعيط بسببك والواد اتقمص ماشي خد ابنك وروح عند ماما يا حبيبي يعني عند ماما يلا يلا يا حبيبي خلاص تعال عند ماما طب استنى ثانية واحدة بقى ثانية واحدة والله هيمشي حالك علي اقعد لا, <تسألة> لا لف تعال اقعد انا اهو هم بس شوية اقعد وهلففوا يعني. انا مش تريم بارك يابا انا مش تريم بارك تعال تعال تعال تعالى تعالى بس تعال فين بس تعال فين بس بص هلففه بس كده هخليه يلف فين كده مش عايز اتعصب عليك عشان اليوم كان مورو طب طيب يلا يلا يا يلا يلا يا <تصفيق> عم قول له احنا بنصور بقى ونمشي بس تمام بس احنا ما تمشي طب احنا بنصور ادفع ثمن والله هندفع ثمنها ماشي ادفع خلاص <تصفيق> <تصفيق> بقى بنصور مقلب عايز يزي عايز احنا بنصور كما خفاي يا كانت خلاص كان نايس يا باشا والله انت على راسه <تصفيق> ماشي بس مش كده يابا يا عم, عم وحد الله. ال... يا عم احلى ما... والله نطط في المكان يا عم يا والله اللي اللي اللي انت راجل اللي... محترم واجل زي الفل يزعل ولا فيها مشكله خلاص جه يا عم <تصفيق> اربطك انا فين دلوقتي اربطك فين مفيش مكان اقول ليه بتعملوني وحش انا عملت <تصفيق> حاجه عايز اربطه بس الواد ده اربطك فين يا ابني مفيش حديده هنا ولا اي حاجه اربطك فين تعالى بس بقول لك يا صاحبي نجم ثانيه واحده بس ابص على ماشي اقف بقى مغلبني معاك بص يا صاحبي خلي بس خليه معاك بس كده عشان مش عارف اربطه في الشجره تربط ايه انا طالع بس تربطية. العمارة دهي ده الدور التاني اجيب الحاجه من المدام وتنزل على طول انا عايزك بس تمسكه في ده شويه هو ماله ده ماله يعني ربطه ليه بص يا صاحبي ده صغير عمل حادثه كده طلع مخ مخ اطفال كده مخ السمكه بيقلب بسرعه فممكن يتوه ما بيعرفش يرجع البيت فانا عايزك تمسكه بس كده عشان انت شقي بيجري يعني أنت بتهزر ولا بتتكلم يا صاحبي والله حلقة بتعاملوني وحش ليه؟ بتعاملوني وحش ليه؟ والله حلقة إنسانية معلش معلش طب ما تأخرش طيب بعدين يا عم والله أنا رايح مشوار والله وفي ناس مستناني هنا دقيقة ايه واحدة طب أنا طالع العمارة ده الدور التاني أي حاجة عند أم منال طب, طب ما تأخرش حبيبي طب أنت رابطه ليه طب أفكه طيب؟ لا ما تفكوش هيجري منا. هيجري هو هو بيحب يجري لا ما أنت عشان ما أجريش وراه لا ما, ما تخش هو مش بص أمسكه حلو كده لا لا لا, لا. يا عم ما تخافش والله ميش. بس كده يا عم هو لطيف وءليف اهو بص بص اه كوموند بوي بوي بوي بوي بوي بوي اهو بس بس, oh oh, بس, بس. لذيذ والله بس ما بص خليه جنبه قعده هنا خليه جنبه اعمل له كده كله بوي بوي بوي بوي ماشي ماشي يا صاحبي كلم معاك بالله عليك ما اتاخرش دقيقه ما اتاخرش انا قايد هنا بيعملوني وحش قوي ليه بس كده أنت مالك اللي اللي اللي تعبك من ثلاث سنين كنت زي الناس بيعملوني وحش طب لا لا معلش كلب عضني بيقولوا لي بيقولوا لي أنت في حاجة أما أكل حتة لحمة نية واقعسوا عليها لمونة لحمة؟ أنت مش ما بتجوع بتقعسوا على لمونة حتة آه اللحمة آه. حتة وتاكلها نية آه. عادي أيوه أيوه أيوه تأذي الناس والله لا. لا لا لا بس بس إيه اللي أنت بتعمله ده؟ بس معلش معلش <تصفيق> يا عمي إيه اللي أنت بتعمله ده؟ معلش <تصفيق> معلش <تصفيق> معلش <تصفيق> وراح إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ بص مالك؟ تعال اقعد تعال اقعد عم. يا عم لا تعال بس معلش. اقعد اقعد. خد خد خد خد خد خد خد أفهمك أفهمك. خد تعالى تعالى بقى. أنا هجيبه لك وأقعد. صباح فين؟ هاتني هنا. جيه هناك اخش بص يا صاحبي يا عم ده يا عم بهزر معاك يا عم كاتش كاتش كاتش اه بص الكاميرا شويه ده مقلب والله بهزر معاك والله ما فيش حاجه بص الكاميرا بص الكاميرا يا حبيبي يا ابو الحسن واقفين ليه ده الزهق يا عم حبيبي ثانيه واحده خش عليا وقف لحد هنا لو شفت الفيديو صلى على النبي علشان كلنا ناخد حسنات يا جدعان سايق الزلابيه الناس اللي متابعانا على كل المواقع التواصل الاجتماعي أنتم في اي بي, بي تيك توك فيسبوك انستجرام يوتيوب بتوع المقالب بص كلهم قدامك على الشاشه بالحب. ثانيه واحده يا جدع تعالى اقول لك حاجه يا جماعه اكتبوا هاشتاج بتوع المقالب على المليون تحت في التعليقات يا جماعه خلاص كمان حلقتين هنزيع عن اللي كسب في المسابقه احنا قلنا اللي هي يوم 20/12 ولكن ان شاء الله كمان حلقتين لانكم وصلتونا الدعم كتير وأنتم بتستاهلوا اكتر من كده يا جدعان ان شاء الله الحلقه الجايه لا اللي بعدها هنعلن عن اللي كسبوا في المسابقه مساء الزلمية. وانت كمان يا اللي لما اشتركتش في المسابقة قدامك فرصة تخش تشترك دلوقتي في المسابقة وقدامك فرصة اللي انت تكسب اشترك في المسابقة ممكن تكسب يا ابنالبي بالحب خلاص يا جدعان لو عندك فكرة سيبها تحت في التعليقات وهحط التعليق بتاعك في اول الفيديو الجاي سلام اي يا عم اي يا عم يا جدعان معاك بغلط